Moi vaan! Se olisi Lehtori Virtanen tässä ja tänään on sellaisella asialla kuin opintojaksoa yhteiskehittämässä. Meillä on ollut Metropoli ammattikorkeakoulussa hieno projekti, missä me ollaan päästy yhteiskehittämään opintojaksoja ja tänään sitten tuo terveisiä siitä projektista. Meidän tarkettina on ollut tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojakso ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ja meillä on ollut tässä työryhmä tekemässä meitsi Mari Virtanen, Iira ja Antti Niemi. Ja tällä porukalla nyt sitten ollaan tehty uudistettu versio jo pitkään pyörineestä vanhasta perinteisestä kurssista. Nyt kerron vähän, että mitä kaikkea tähän prosessiin on kuulunut. Kyseessä on iso kokonaisuus kolmen eri osaamisalueen yhteinen ponnistus, kuntoutustutkiminen osaamisalue, terveys ja sitten vanhustyön osaamisalueelta. Yhteensä mukana reilu kaksi puolta opiskelijaa ja sitten viidellä kerrottuna ihan hirmonen määrä opintopisteitä tämän syksyn aikana tässä ollaan yhdessä toteutettu ja suoritettu. Ja toteutus menee aina syksyisin kerran vuodessa ja tällainen kun Voisiko ehkä massatoteutukseksikin sanoa, nyt on vähän eriytetty eri osaamisalueille, saatu vähän pienempiä, ehkä paremmin hallittavampia kokonaisuuksia. Me lähdettiin liikkeelle tässä meidän kehittämisprosessissa siitä tarvekartoituksesta. Ylipäänsä siitä ajatuksesta, että miksi tämä opintojakso pitäisi uudelleen tunnata tai uudelleen muotoilla, tai, tai tota, miksi sitä pitäisi parantaa. Ja me tunnistettiin sieltä menneitä Toteutuksilla, joita on vuosikausia jo tehty, ja, ja siellä on paljon hyvää ja hienoa arvokasta työtä tehty taustalle ja ajateltu prosessia, että et, minkälaisia haasteita me ollaan siellä tunnistettu ja mihin ollaan törmätty. Mietittiin sitä, että onko verkkooppiminen, verkossa oppiminen, itseopiskelumateriaalia vai oikeasti tällaista tuettua yhteisöllistä oppimista verkossa. Miten me tehdään näistä niin kutsutuista massakursseista mielekkäitä kuitenkin sillä tavalla, että kaikkien resurssit riittää. Miten me voitaisiin mahdollisesti paremmin sitoa tätä tk menetelmien tutkimus- ja kehittämismenetelmien kokonaisuutta prosessiin, Olemme huomanneet siellä, että osaamisvajetta ehkä joillakin opiskelijoilla on. Miten voitaisiin kytkeä koko ajan paremmin siihen, että nämä liittyy toisiinsa ja nämä auttaa sinua myöhemmässä vaiheessa. Miten ehkä saataisiin sitä opinnäytetyön ohjaajien työkuormaa pois sillä, että nämä ont tulevat opiskelijat olisivat paremmin perillä ja paremmin valmiita siihen. Arvioinnin osalta mietittiin, että onko relevanttia pitää summatiivista koetta vai olisiko vaiheittain etenevä tehtävä. Paljon mietittiin semmoista periaatteellista asiaa tossa, että miten me haluttaisimme, miten meidän mielestä tästä tulisi optimaalinen ja paras mahdollinen versio 7.0. Me annettiin sille työnimi tk 7.0 sen vuoksi, että ainakin niin monta aikaisempaa versiota täältä näiltä osaamisalueilta löytyy ja sitä on yhteiskehitetty jo pitkään. Me nyt sitten vielä vähän viilattiin ja tuotiin oma kädenjälkemme siihen. Ja oikeastaan kävi vielä ennen tuota, kun me tai ehkä samaan aikaan mietittiin myöskin sitä, että Palattiin sinne opettamisen alkujuurille asti ja pohdittiin sitä, että miten meidän opiskelijat oppii tai miten me uskomme, että he oppivat ja miten me voisimme sitä parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Jos me vaikka ajatellaan, että oppiminen tapahtuu sosiaalisissa tilanteissa, yhdessä tekemällä, vuorovaikutuksessa, niin miten me toteutamme sitä kokonaan verkossa toteutuvalla kurssilla, jossa on monta sataa opiskelijaa. Ja pyrittiin pitämään koko ajan mielessä se, että, että miten se asia kulkee ja mitä hän saa ja mitä hän mahdollisesti missäkin vaiheessa tarvitsee. Se oli tosi avartava ja, ja hyvä keskustelu ja hyvä tapa aloittaa tätä työtä. Palattiin ajassa taaksepäin ja vähän palautettiin mieliin, että, että nyt kun ympäristö on aika paljon muuttunut, niin miten me tämä oikeasti nyt halutaan tehdä ja mihin me uskotaan. Yksi mun suosikeista on... Oppimiskokemuksen nelikenttä. Neljä palikkaa. Sisällöt, osallistuminen, aktiviteetit, tehtävät pitää sisällään vuorovaikutus ja tekninen käytettävyys. Ja nyt kun me lähdettiin kattoo sitä, meidän työsarkaa, mitä me oltiin tässä tekemässä, niin me tunnistettiin aika nopeasti, että me ollaan sisällöllisesti tosi vahvoja. Me ollaan hyviä tuottaa sisältöjä ja se me osataan. Meillä on alan asiantuntijat, jotka osaavat kyllä tämän. Ja se sisältö oli ikään kuin valmis. Ja sitten me huomioitiin myöskin se, että vuorovaikutuksen palikka oli ehkä vähän pieni. Osallistumisen, tehtävien, aktiviteettien palikka oli vähän pieni. Käytettävyys oli ehkä vähän pieni. Ja siinä sitten syntyi ajatus siitä, että mitäpä jos keskityttäisiin näihin kolmeen elementtiin ja tehtäisiin sille sisällölle vaan se, mikä tarvitsee tehdä. Ja näin se oikeastaan lähti se meidän työ liikkeelle. Kun oltiin määriteltyssä meidän yhteinen tavoitetila, oli aika helppo oltiin. aika lailla samaa mieltä siitä, että mihin suuntaan haluttaisiin mennä niin me hyödynnettiin noita eam hankkeen aikana tehtyjä laatukriteereitä. Niitähän on 54 kriteeriä yhdessä toista eri teemassa. Me poimittiin sieltä sellaisia tavoitteita, jotka soveltuu tähän meidän tekemiseen tässä hetkessä. Ja 19 valikoitin. Tässä on nyt muutama esimerkki niistä, että, että minkälaisiin asioihin me haluttiin keskittyä. Osa oli helppoja tavoitteita, osa oli sellaisia, että tiedetään, että niiden saavuttaminen vaatii vähän enempi ponnistelua ja, ja näin. Tätä samaa kyselyä tai näitä samoja kriteereitä me hyödynnettiin tai hyödynnetään siinä opintojakson loppupalautteessa, jolloin me saadaan ikään kuin suljettua kehä siltä osin, että, että opiskelijat vastaavat näihin samoihin kysymyksiin, että ollaanko me onnistuttu niissä tavoitteissa, mitä me ollaan itsellemme. Alku asetettu. Ja tietysti tämä sitten myös kivasti sitä meidän tekemistä, että, että nämä asiat, nyt ainakin sittenhän meillä on puskurissa ja vielä seuraava setti niitä laatukriteereitä, mitä voidaan katsoa seuraavalla toteutuksella. Me lähdettiin purkaa tätä kokonaisuutta vähän sillä ajatuksella, että, että olisi uusi kokonaisuus. Ja, ja niiden osaamistavoitteiden kautta keskustellen, että mitkä on ne pääteemat tässä. Ja näin me löysimme sieltä kuusi pääteemaa, joille me sitten jokaiselle teemalle kirjoitettiin tavoitteet. Meillä on opetussuunnitelman tavoitteet koko toteutukselle ja sitten me nämä alatavoitteet tehtiin jokaiselle osa-alueelle. Tämä myöskin tukee tulevaisuudessa mahdollista mikrooppimisen ajattelua, että voisikin ottaa vain pala kerrallaan ja nämä olisi jaettavissa vielä pienemmiksi osa-alueeksi. Samalla kun niitä tavoitteita mietittiin, niin mietittiin sitten vähän jo sitä, että, että miten ne toimivat arvioinnin perusteena. Miten sitten jokaisen osion suoritettuaan opiskelija voi palata sinne takaisin ja kuitata sitten tuollaisella bika että onko oppinut vai enkö ole oppinut ja mihin suuntaan on menossa. Ja tärkeää näillä kokonaan verkossa toteutettavilla kursseilla, että me saadaan jonkunlainen feedback sieltä, että miten heillä menee. Ja tällaisia pieniä aktivoivia nappeja yritettiin sinne tänne sitten lisäillä. Pedagogisen käsikirjoituksen osalta mietittiin läpi koko kokonaisuus, mietittiin ne kontaktipisteet, ne kohtaamisen pisteet, joita siellä aikaisemmassa versiossa ei ollut lainkaan. Selkeästi oltiin havaittu tarve, että opiskelijat tarvitsevat kohtaamisen hetkiä opettajien kanssa ja lisättiin sitten aika reilustikin teemaan liittyviä webinaareja joita sitten onnistuneesti tämän syksyn toteutuksella pyöritettiin ja, ja niistä koettiin kyllä selkeästi hyötyä ja ehkä se kiinnittyminen siihen opintojaksoon, motivoituminen, sitoutuminen on helpompi pitää yllä, kun siellä on opettajavetoiset kohtaamispisteet ja niihinkään me ei tehty mitään diasettiä, vaan, vaan mentiin sen näiden tehtäväsarjojen perusteella keskustellen ja niihin asioihin, mitkä oli näyttäytynyt haastaviksi, niin sitten laitettiin vähän lisää aikaa vielä. Tapamisten oheen ja väleihin sitten mietittiin tehtävää tuota tehtäväasiaa ja me päädyttiin tässä muuttamaan summatiivinen lopputentti tällaiseksi vaiheittain eteneväksi tehtäväksi ja saatiin aika monta pientä tehtäväpalaa, joka sitten vaihe vaiheelta työnsi opiskelijaa eteenpäin. Tehtävät ajoitettiin ja ohjattiin niin, että näihin päivämäärin mennessä. Ja sitten annetaan toki mahdollisuus niitä myöhemmin vielä uusia ja täydentää. Mutta niin, että tämä 2.500 perusjengiä meni suunnilleen tuon aikataulun mukaisesti ja näytti kyllä toimivan ihan hyvältä. Eli tota, aika tiukka ohjelma, tiiviisti ohjattua, joka viikko viestejä, että mitä pitää tehdä, niin suurin osa pysyy ihan ok kelkassa. Ja sen takia me tehtiin tuommoinen viikkorakenne siihen, että, että se oli helpompi hahmottaa tuo kokonaisuus. Vaiheittain eteneviin tehtäviin liitettiin edistymisen seurantaa. Opiskelijat tykkää. Se on, on tosi niin pieni, pieni, teknisesti pieni asia, mutta sitten käytännössä tosi hyvä. Eli ohjaa sitä tehtäviä tekemistä. Ja tässä oli paljon sellaisia, jotka kuittautuu tehdyksi, kun on tietyn osa-alueen suorittanut, niin automaattisesti saat sitten sinne palikkaan vihreään tapaan ja, ja pääset sitten näet, että homma etenee. Se jollain, tavalla, jollain hassulla tavalla se niin kuin kannustaa siihen tekemisen. Me mietittiin noihin tehtäviin. Oppimisen kannalta tärkeetä on, että opiskelija saa oikea-aikaisen palautteen. Täällä on ihan ensimmäisiä opintojaksoja, mitä heillä ylemä on. on. Niin me mietittiin tähän palautteenantosuunnitelma jo yhteen tehtävään henkilökohtainen palaute, yhteen tehtävän vertaispalaute, yhteen koko ryhmää koskeva yhteispalaute ja sitten näitä tietotestejä, mitkä oli automaattisesti korjautuvia. Ja tämä oli niin kuin iso lisäys siihen edelliseen kierrokseen myöskin, että sitä palaute tulee vaiheittain ja sitten niistä muodostuu se arvosana. Kaiken niin tekeminen johtaa johonkin. Opettajatyön näkökulmasta Piti tehdä taulukkoa, tämä oli tosi hyvä aikatauluttaa sitä, että mikä kenenkin vastuulla on. Ja siinä kun mietittiin tämä läpi, niin myöskin tämä helpottaa oman työn suunnittelua. Mä tiedän, että minä päivänä mulla on tippumassa tehtäväarviointi ja sitten minä päivänä se sulkeutuu. Ja sitten tämän ohjelman mukaisesti mentiin ja, ja tosi niin kuin sulavasti ja joustavasti sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta tämä tuntui menevän ja, ja homma rullasi, kun juna liikkeelle, niin siitä meni räivettä pitkin hienosti. antosuunnitelman lisäksi tehtiin ohjaussuunnitelma ja tällainen viikkoviesti ajattelu, että aina maanantaisin lähti viesti tälle opiskelijaryhmälle, että tällä viikolla tapahtuu tiettyjä asioita, huomioitahan, että tehtävän palautus umpeutuu tuolloin, äh, tulee webinaariin perehdy näihin materiaaleihin ja, ja sitten toki siellä muutakin viestintää, mutta tämän opintojakson aikana nyt 20 opettajien lähettämä ohjausviestiä lähetettiin. Ja aika vähän, vaikka tässä oli paljon osallistuja, niin aika vähän tulee sitten ohi niitä kyselyitä, että jollekin olisi ollut epäselvä. Tämä näyttäytyi siltä, että tämä oli tosi selvä ja, ja tota, kaikki tiesi, mitä ollaan tekemässä. Vähentää opettajien työkurmaa kyllä huomattavasti. Tuo oli oikeastaan se, mitä me tehtiin sille oppimiskokemuksen aktiviteettiosiolle ja sille vuorovaikutukselle tekniselle käytettävyydellekin sit jo tuossa vaiheessa. Mutta se, mitä me tehtiin sille sisällölle, niin sille tehtiin ydinainesanalyysi. Tänne oli vuosien varrella kertynyt aika paljon kaikenlaista tärkeää ja tärkeänä pidettyä, mitä ei ollut ehkä perattu kauhean systemaattisesti läpi ja se me tässä tehtiin. Eli kolmelle tasolle luokiteltiin niitä sisältöjä, että mitkä on ne ydinainekset, mitkä on täydentävää tietämystä, mitkä erityistietämystä. Ja siihen käytettiin puhtaasti Excelia, johon myöskin sitten laskettiin opiskelijakuormitusta, Fitekin oppimisvuotoilun työkalupakin ohjeistuksen mukaisesti ja, ja sitten katsottiin luettavia sivuja ja kuinka paljon siihen aikaa menee. Ja huomattiin, että sitä sisältöä oli siellä aivan liikaa suhteessa siihen määrään ja käytettävistä olevaan 135 tuntiin ja noihin tehtäviin ja webinaareihin ja muuhun työskentelyyn. Ja aikaa reilusti sitten karsittiin myöskin sitä sisältöä. Kuitenkin niin, että ne, ne ytimet sinne selkeästi jäi. Tämän kaiken jälkeen tunnattiin sitä Moodlea sitten ja yhtenäistettiin etusivua ja tehtiin visuaalisesti nättiä leiskaa ja mitä kaikkea siellä tehtiin, käytettävyyttä ja saavutettavuutta tarkasteltiin ja hiulattiin sitä puolta kuntoon, jonka jälkeen sitten se oli toteutus valmis tämän syksyn aloittaville opiskelijoille. Toteutus on edelleen tällä hetkellä meneillään päättyy vasta joulukuun alkuun, joten valitettavasti ihan täysiä palautteita ei tässä vaiheessa vielä ole saatavilla.